راحت أيام يعتود وعلى الرقي صار الشرود ويا فرحة ضلي عنا قوموا لنرقص عربية ورجيها العالم فنّا نحن شباب سكرتية خلقت هالرصاصة إلنا قوموا لنرقص عربية ورجيها العالم فنّا نحن شباب سكرتية خلقت هالرصاصة إلنا